بسم الله الرحمن الرحيم قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بينا في الجزء الأول عمق وتطور الحضارة البشرية الأولى التي امتدت لعشرات وعشرات الآلاف من السنين وسنأخذكم اليوم في رحلة بعيدة إلى قلب التاريخ المظلم والمحرم التاريخ الذي يروي قصة حضارة عظيمة طواها الزمان روى المؤرخ الإسلامي والمعروف بالمسعودي قبل ألف عام من الأيام روى في صفحاته الباقية من كتاب أخبار الزمان أن أول من ملك مصر قبل الطوفان كان بقراويس الجبار وهو ابن مصرايم من سلالة عرباق بن آدم عليه السلام عندما بغى أحفاد قابيل وطغوا على نسل إخوانهم من آدم عليه السلام انطلق بقراويس مع سلالته من نسل عرباق الذين كانوا من العمالقة حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المشي عليه فلما رأوا سعة البلد وحسنه أعجبهم وقالوا هذا بلد زرع وعمارة فأقاموا فيه واستوطنوه وكان بقراويس أشدهم قوة وبطشا إلا أنه كان يملك العلوم الغامضة التي ورثها من آدم عليه السلام فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه وتملك مصر وسماها على اسم أبيه مصريم تباركا به وعرفت مصر حينها بمصر الأولى مصر قبل الطوفان التي بنيت من قبل العمالقة الذين ذكرهم المسعودي بأنهم الملوك الذين بنوا الأعلام وأقاموا الأساطين العظام وبنوا المصانع الغريبة ووضعوا الطلمسات العجيبة واستخرجوا المعادن وقهروا من نواهم من ملوك الأرض فلم يطمع فيهم طامع وكل علم متقدم وصل في ايدي المصريين بعد الطوفان انما كان من علوم اولئك الاقوام التي دفنت ونقشت على المعالم العظام ونجد هنا أن المسعودي ذكر وقال أن هناك مصانع غريبة وعلوما متطورة اكتسبت من آدم عليه السلام وذلك قبل الطوفان بآلاف الأعوام نعتقد أن سبب وصفه للمصانع بالغريبة لأنه لم يكن يعي معنى التقنية المتقدمة التي كانت بحوزتهم تخيل قبل ألف عام أن يشاهد أحدهم الهاتف الذكي ما تظنه سيقول عنه سيقول المرآة السحرية أو الصندوق المسكون أو اللوح السحري وربما سيقول أعقلهم بالأداة الغريبة لأنها تقنية غير معروفة لديهم وهو ما حدث مع المسعودي في كتاب أخبار الزمان الذي لم يبق منه سوى بضع مئات الصفحات من أصل ثلاثة آلاف أكد الباحثون الأحرار اليوم وفي العديد من المقالات أن الهرم بني قبل عشرات الآلاف من الأعوام وهو ما ذكره المسعودي وأكده في كتابه أن البناء كان قبل الطوفان بوقت طويل وقد أطلق الإغريق على الهرم اسم مشاعر النار ولم تكن مصر الحضارة التقنية الوحيدة التي نشأت وعظمت قبل الطوفان العظيم ولكن هناك العديد من الحضارات التي نشأت وتضعضعت قبله بمئات السنين إلى أن اختفت تماماً وقت حدوثه والسؤال كيف ظهرت مرة ثانية كانت حياة البشر في العهد الأول وفي جزء كبير من العهد الثاني طويلة جداً فقد عاش نوح عليه السلام أكثر من ألف عام ويسمى أبا البشر الثاني وفي قصة من قصص التاريخ المحرم ستكشف كيف ظهرت التقنية مرة ثانية بعد الطوفان قبل ثلاثمائة عام من حدوث الطوفان ملك مصر ملكا يدعى سوريد بن فيلمون فرأى في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها وكان الناس يهرعون على وجوههم وكأن الكواكب تتساقط ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة ومفزعة. فرجف قلبه وأزعجه ذلك وأرعبه ولم يذكر ما رآه لأحد إلا أنه علم أنه سيحدث في العالم أمر عظيم ثقل هذا الحلم على صدره فقرر أن يرويه على كهنة آشمون فأخبره فيلمون عظيم الكهنة الذي كان عالماً بعلوم الأولين أنه رأى قبل عام رؤية مشابهة تؤكد وقوع أمر عظيم وبعد هذا الحلم بمئات الأعوام سمع كاهن فيلمون بدعوة نوح عليه السلام إلى التوحيد وهو ينذر قومه من الطوفان تقول القصة إن الكاهن فيلمون آمن مع نوح وركب مع الثمانين في السفينة وبعد نهاية الطوفان قام بنشر علوم الأولين بين الناجين وفسرها لهم وعلمهم كتبها وسرها فتداولها الناجون جيلا بعد جيل إلى أن أسست التقنية مرة ثانية بعد الطوفان واختفت في وقت مجهول قبل بداية التاريخ المعلوم والله تعالى أعلم وأجل هذا المدخل الصغير من كتاب المسعودي قبل ألف عام سيقودنا إلى البحث في قلب الحضارة العظيمة قبل الطوفان إن الأرض التي خلقها الله وضع فيها الطاقة المغناطيسية التي تتقابل مع الطاقة المحفظة في القبة السماوية وهذا الامر يولد تيارات كهربائيه اذا وضعت المكثفات والمستقطبات المناسبه، تلك الحقيقه اعاد اكتشافها نيكولا تسلا قبل اكثر من قرن، ولكنها كانت معروفه بالنسبه لبشر العهد الاول قبل الطوفان، الذين استطاعوا تسخير التيارات المغناطيسيه وتحويلها لطاقه كهربائيه عن طريق النصب الحجريه. كان الهدف منها تحويل مغناطيسيه الارض من الامواج المتعرجه الى الامواج المستقيمه وهذا ما اثبته جون ميتشل عندما قال ان جميع النصب الاثريه المنتشره حول العالم والتي حملت الكوارتز في بنيانها، ما هي الا اعمده لتسخير الطاقه عن طريق تحفيظ اشعه الشمس للكوارتز، وهو ما يفسر اعتماد احجره الكوارتز والتي تشبه الناقلة اللاسلكية الى حد كبير في جميع اثار العالم القديم والسحيق، وقد بينا لكم ذلك بشكل مفصل في وثائقي مصانع الاهرامات. إنما يثبت هذا الأمر هو اكتشاف فريد في أواخر القرن العشرين عندما توصل فيزيائيين إلى أن الطاقة المغناطيسية ترتفع في النصب الأثرية بشكل لولبي من الأسفل إلى القمة وهو ما يبرهن أن التيارات كانت تجتمع من منابع الأرض إلى الروابي التي تكثف تلك الطاقة بعد اندماجها مع الطاقة الكونية تماما مثل البطاريات اللاسلكية هذا البحث تم نشره في كتاب التاريخ المحرم بعدما اعترفت اللجنة العليا للأبحاث بوجود شبكة الطاقة العنكبوتية قبل آلاف الأعوام. وخصوصا بعد صدور كتاب طاقة الهرم العظيم الذي أشار فيه المؤلف كريستوفر دون أن المسمى الحقيقي للهرم يجب أن يكون مصانع الطاقة وليس المدافن وقد يكون هو ما ذكره المسعودي عندما قال بالمصانع الغريبة إذ لا يمكن للهرم توليد الطاقة العظمى إلا إذا كان مبنيا بدقة هندسية فائقة وبالشكل الهرمي وهو الشكل الذي يدرج الطاقة إلى أعلى مستوياتها والامر الذي قد لا تعلمه يوجد حول العالم الاف الاهرامات المنتشره في مصر والسودان وسواحل البيرو وفي البرازيل والصين وروسيا الجنوبيه واوروبا بالاضافه الى جزر برمودا الغارقه والمعابد الهرميه القديمه في الهند ومدرجات فلوريدا وزاقورات العراق أضف إلى نصب بلاد الشام هل يعقل أنها بنيت بالصدفة أم أنها مصانع لتوليد الطاقة ونقلها عبر شبكات الطاقة في الأرض سأضرب مثلا بسيطا لمن يصعب عليه تخيل أن الحضارة القديمة كانت متقدمة حقا نحن الآن نعيش في عصر الحضارة فائقة التطور هذا الأمر لا يختلف عليه أحد ولكن تخيل أن يحدث أمر ما وتختفي هذه التقنية بالكامل ماذا سيقول البشر بعد ألف عام عن حضارتنا ولم يبق منها سوى الحجارة إن من سيقف على السدود المائية التي شيدناها بغرض حفظ الماء وتوليد الكهرباء بعد ألف عام من الآن لن يرى سوى بعض الحجارة المرصوفة هل سيصدق أننا كنا نولد الكهرباء بعدما تحللت واختفت جميع تلك الأدوات؟ بالطبع لن يصدق هذا وهذا هو حالنا اليوم عندما ننظر إلى بقايا حضارة عظيمة لم يبق منها سوى الحجارة وبعض الأدوات المدفونة وبالرغم من هذا ما تزال تشكل لغزا قديما حول طبيعة استخدامها وبنائها ليومنا هذا إن الله أبقى لنا تلك الآثار الحجرية وبعض الأدوات المحفوظة وقال لنا سيروا في الأرض وانظروا إلى من كان قبلكم فقد كانوا اشد قوه واعمارا منكم ولكنهم كانوا ظالمين طاغين الى ان اهلكهم الله بظلمهم وهو ما ينتظر الحضاره اليوم بدون ادنى ريب دعونا نقدم لكم مخطوطة هندية تعود لأكثر من أربعة آلاف عام والتي أثبت أنها نسخة منقولة عن وثائق تعود لأكثر من عشرة آلاف عام ترجمت في القرن التاسع عشر على أنها نصوص دينية إلا أن الباحث مهاراشي قدم دراسة فريدة أثبت فيها أن هذه المخطوطة تعرض علم الملاحة الجوية وذلك ما قبل التاريخ المعلوم احتوت على حقائق قد لا يصدقها الكثير ونشرت من قبل الأكاديمية الدولية للغة السنسكريتية، وجاء في بيان الترجمة هذه السطور أولا سر صناعة الطائرات التي لا يمكن تدميرها ثانياً سر صناعة الطائرات التي يمكنها الثبات في الجو ثالثاً سر الاستماع إلى المحادثات ورابعاً وأخيراً سر نقل واستقبال الصور هذه الدراسة التي صادقت عليها الأكاديمية العليا كانت صادمة في الأوساط البحثية وتثبت أن حضارة تفوق حضارتنا اليوم كانت قائمة في التاريخ المظلم والمجهول إلا أن هذا الأمر بحاجة لإثبات وقد يكون ما سنقدمه الآن خير دليل في جزيرة مالطا وجدت آثار لسكك حديدية تعود لآلاف السنين تمتد هذه السكك بجانب شريط صخري أي لا يمكن للحيوانات أن تجر العربات عليها وفي نقطه محددة تختفي هذه السكك تحت الماء هذا الاكتشاف يقودنا إلى استنتاج مثير هل هذا يعني أن البشر في العهد الأول امتلكوا الآلات الميكانيكية؟ الجواب الغير متوقع سيكون بنعم تذكر مكتبة الفاتيكان وثيقة رفعت عنها السرية وهي قصة يعلمها للدرويد جيداً والدرويد هم كهنة الجزيرة البريطانية تتحدث هذه الوثيقة عن طائرات الأرك في التاريخ المحرم وهي طائرات تندفع عبر حقول الطاقة المتنافرة تماما مثل ما يحدث إذا ما قربت جهتان متساويتان من مغناطيس وتسمى هذه التقنية اليوم بالوسادة الطائرة وتستخدم في القطارات فائقة السرعة وقد ذكرنا لكم سابقا عن مجسمات الطائرات لشعوب الإنكا والمعروفة باسم توليم وكيف أثبتت الدراسة دقة حسابات تلك المجسمات وقدرتها على الطيران وهو ما يثبت وجود الطائرات قديما، وفي عام 1901 عثر باحثون على جهاز ميكانيكي عجيب بين حطام سفينة شحن رومانية غرقت في بحر إيجه سنة 60 قبل الميلاد بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا في اليونان. كان الجهاز محفوظا في صندوق خشبي مستطيل تبين من خلال الفحص بعد عقود من الزمن أنه حاسوب قديم. من أجل حساب حركة الأجرام السماوية بدقة بشقه متناهيه يوجد فيه وجهان تبرز منهما أدوات مختلفة يستخدمهما المخترع للتعامل مع هذا الحاسوب كما نستخدم نحن لوحة المفاتيح والفأرة في الحواسيب الحديثة في الوجه الأمامي هناك قرص منفرد تظهر عليه دوائر البروج الإغريقية والتقويم الفرعوني ويتبين من هنا أنه لا يعود إلى 2200 عام كما اعتقد في البداية بل إلى عصر الحضارة الأولى قبل عشرات آلاف الأعوام إلا أن هذا الاكتشاف كان نمطيا وعاديا مقارنة بما وجد بعده في الإكوادور عثر على مواد مصنوعة من النحاس ومطلية بمادة تجعلها معزولة عن عوامل التعرية تبين فيما بعد أنه مبرد حراري وبالرجوع إلى النصوص الإغريقية القديمة كانت تتحدث عن عربات ذاتية التنقل وتنسب قدرتها على التحرك بشكل تلقائي إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله العظيم فاكتشاف الإكوادور مع نصوص الإغريق تؤكد أن الحضارة الأولى كانت تستخدم المبردات الحرارية والمبردات الحرارية من المرتكزات الأساسية في التقنية وفي جانب آخر روت بعض البرديات المصرية في الإسكندرية عن آلات تتحرك بالنار بما يشير إلى المحركات التي تعمل باحتراق الوقود وفي البيرو أظهرت نقوش أثرية لأشخاص يعملون على آلات غريبة تماما مثلما أظهر ظهرت نقوش معبد دندرة صورة طائرة مروحية ودبابة قبل سبعة آلاف عام وفي النمسا عثر على مكعب مصنوع من الفولاذ يعود الى عصور سحيقه، قطع بشكل ميكانيكي حسب ما ذكره المستكشف ايسادور براون عام 1885، واكتشف بعدها اجسام مشابهه له في كل من الصين والمانيا وروسيا وامريكا، وفي المقابل ذكرت مخطوطه عربيه تعرف باسم مرتادي في عصر الفتوحات الاسلاميه لمصر. أنه عثر على اداه معدنية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة وعلى شكل الديك كلما يقترب منها أحد تصدر صوتا مخيفا بشكل تلقائي تجبره على الابتعاد والباحثون في آثار مصر يعلمون جيدا أنه إلى الآن تم تسجيل أكثر من مئة آلة ذاتية التحرك وها هي الجزائر أيضا تروي وتكشف حضارة متقدمة وغامضة جدا وذلك في نقوش كهوف الطاسيلي، الواقع في سلسلة جبلية وسط صحراء الجنوب الشرقي للجزائر فما تزال تلك النقوش تظهر عصرا عجيبا ولغزا قديما أثارت العديد من التساؤلات والأبحاث عن عمق تلك الحضارة وقد قمنا سابقا بإعداد وثائقي كامل من جزئين يدرس ويحلل ما وجد فيها جميع ما ذكرناه لكم ما هو الا غيض من فيض لان هناك الالاف والالاف من الاكتشافات التي تروي حقيقه الحضاره التقنيه المتطوره ما قبل التاريخ ما تراه اليوم من آثار عملاقة وفائقة الهندسة هل تظن حقا أنه تم من قبل بشر بدائيين؟ هل من المعقل إنشاء أبنية بتلك التصميم الدقيقة من قبل بشر يعيشون في الكهوف؟ وهل من الممكن نقل حجارة يزن بعضها سبعين طنا إلى أعالي القمم بواسطة أدوات بسيطة ان اقتنعنا بالبدائيه كيف نفسر الاثار المكتشفه حول حضاره تقنيه عظيمه السبب الحقيقي لتكذيب الناس اليوم لتلك الحقائق هي الفكره التي غرست في اذهانهم من الصغر حول أصول البشرية التي تقوم على البلاهة والحمق والتي أبدعها الملحدين من مخيلاتهم ها أنت اليوم تسمع وترى قوة الحضارة الباقية إلى يومنا هذا وسد مأرب في اليمن خير مثال تلك الحضارة التي عرفت باسم سبأ لم تكن حضارة من المشاعر والأحجار بل كانت واحدة من أقوى حضارات الأرض في يوم من الزمن السحيق فقد ذكر الله سبا بانهم اولو قوه وعلم وفي هذه الايام نعيش ونرى ونسمع كل هذه البراهين القديمه قبل وبعد الطوفان إلا أن أغلب الناس للأسف غسلت أدمغتهم على كتب المحفل الثالث والثلاثين وأي شخص قال بخلافها اعتبر من المهرطقين فإذا قلنا عن تلك الحضارة التي يرونها بأعينهم بأنها حضارة متقدمة قالوا عنا بأننا مجانين وعندما يقال بأنها بنيت بواسطة أدوات بسيطة يقولون هذا الحق اليقين فإذا انطفأ العقل ومات القلب لم يبق لهم سوى اتباع الدجال اللعين لو أردنا أن نتحدث بالتفصيل عن كل المعلومات حول حضارة العهد الأول للبشر سنحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثين حلقة كاملة ونحن هنا نبين لكم جانبا يفسح المجال لكم لفهم ومعرفة حقيقة التاريخ المحرم ولعل من أكبر القصص التي وصلت إلينا اليوم من الحضارات المصرية والإغريقية وحتى الأسيوية هي القصة التي تتحدث عن حضارة فائقة التطور ظهرت قبل عشرات وعشرات الآلاف من السنين عرفت باسم أطلانتس تشير الروايات حول اطلانطس الى انها امتلكت ادوات تشبه الطائرات وعربات اليه التحرك كالسيارات ومدينه مضاءه بالكريستال على ارض اكبر من قاره اسيا وافريقيا فقد وصفها كريتس بانها جنه الله على الارض فكل شيء فيها كان جميل الصنع قيل عن شعبها قبل الطوفان أنه من أرقى شعوب الأرض امتلكوا الكثير من المعارف الهندسية والعلمية والتقنية المتطورة وقاموا ببناء الجسور وشبكات الري والموانئ إلا أن كارثة عظيمة أدت إلى غرق قارة أطلنطس بالكامل ويقال إن الأهرامات الكريستالية المضيئة في قاع بحر برمودا هي من أكبر دلائل تلك الحضارة المتقدمة الفائقة هذه المدينة تعطينا أوضح صورة عن حياة العهد الأول للبشر قبل الطوفان عن هذا العالم والتاريخ المجهول الذي يحرم علينا اليوم الغوص في ثناياه في الجزء الثالث سيكون مخصصا لسرد المخطوطات التي تظهر تقنيات العهد الأول من البشر التي من بينها أجهزة العرض والاختفاء وغيرها مما سيقلب معرفتك بالتاريخ المحظور وبشكل عميق